Večar šedím upríklédce, pokiaľ všem už nie priplédce, bo mi zaš taká dobita, jak ten zvýdite. Čožka zvonka kričí, buha, co tam chrápeši či, či hlucha, užíraj, zvere, nekužíraj, vojich rozbijem. No ta jaše zľutovala, muža doky ži, puštila, zač me jak Ujde!